كفاء ونقول اخواني عيب على كل واحد يحمل عنوان وهو خادع الناس عيب عيب واحد يخدع عيب وزارات جاي تشترونها بالمليارات بالمليارات الان طلعت عندكم فلوس وجاي يشتروها الوزارات بالمليارات وهاي الناس يم تتكلم يعني هاي مو من عندي احنا دا نتكلم التقيت باحد النواب قلت يا بني انت مرشح انت وزير قال والله يا شيخ رادي يوقعون عليه انه كل العقود إلهم فرفضت عيب علي هذا هو مرشح يصير وزير مرشح ان يصير وزير يعني اكو شيء خلف الطاولة هذا الشعب موجود لا تخلونا مخدوعين بيكم الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم نحن في هذه الازمة امر